Hvad vil du synge for os i dag? Synge? Du behøver ikke at er yes. Godt grebe. Så vil jeg bede dig om at, prøve at tegne det, du brokker dig over. Jeg har prøvet ligesom på en eller anden måde at tegne noget, der kunne symbolisere kontrol med måden, man studerer på. Hvad hvis jeg sagde, at du kunne få indflydelse på det ved at deltage i Univalget? Altså jeg ved ikke, om det her det er noget, der bliver besluttet så meget på studievalg eller på det. Det er det. Er der en, der står med. nikker med han. <laughs>